Între timp primarul de la Sectorul 5 își face propriile reguli, magazinele, terasele și cam toate activitățile se vor închide la ora 19 în timpul săptămânii și la ora 15 în weekend, a decis Cristian Popescu-Piedone. Atenție, atențiune, dragi oameni ai muncii și alți plătitori de taxe. Primarul Sectorului 5, nimeni altul decât condamnatul penal la 8 ani și jumătate de închisoare, șeful autorizații, Cristian Popescu-Piedone, în pofta lui insațiabilă de sânge nevinovat, a ordonat noi restricții pentru operatorii economici din sectorul 5. Se pare că domnul condamnat Piedone dorește ca toate magazinele de unde pâine și iaurt din sectorul 5 să închidă activitatea la ora 7 seara. De ce? Deoarece COVID, domnule, să ne apărăm cetățenii de virus. Să ne apărăm cetățenii de virus înghesuindu-i pe toți în magazine între ora 5 și 7 seara. Să-i salvăm de COVID, ținându-i cât mai apropiați într-un spațiu închis. Fiindcă nu asta se va întâmpla? Câți cetățeni în vârstă din sectorul 5 comandă pe Glovo? Câți cetățeni activi ies de la muncă mai devreme de 6 jumate și ajung acasă mai devreme de 7 jumate, în fiecare zi, într-un sector fără metrou, ca să-i plătească taxele lui piedone să ardă în mașini de epocă. Bă, cum dracule a ajuns, bă, ăsta primar? Nu se dă măcar un test de logică din ăla ca la permisul de conducere înainte să fi lăsat să candidezi pentru așa ceva? Adică ți se dă pe mână un oraș sau un sector și nu te testează nimeni să vadă dacă ești în stare de o deducție logică simplă sau măcar de o ecuație de gradul 2? Serios? Orice analfabet funcțional poate deveni primar? Îți trebuie o lună de școală și vreo trei teste diferite ca să conduci un smart, dar nimic ca să conduci o primărie? Nici nu mai zic de condamnarea penală. De fapt, scobolul ar demoni în infern de corupt criminal, că zic. Se pare că premiul pe care îl primești în România când dai autorizații de funcționare de ampulea pentru bani sau alte foloase, nu este mult prea meritată pușcărie. Nu, aia e pentru proștii care fură o găină sau babele care își vând pătrunjelul în intersecții. Pentru tine înaltule corupt, premiul este o primărie nouă. Unde să te îmbuib din nou? Eventual la unii mai săraci și mai năpăstuiți, de care să nici nu pese prea mult opiniei publice, dacă le dai foc sau înghesui ca sardinele în magazine pe timp de pandemie. Eu zic să-ți schimb porecla în genocid, domnule condamnat Cristian Popescu. Cristian Popescu genocid. Sună un pic mai bine, fiindcă da, asta pare că faci. Uită-te în DEX, se pare că faci tot posibilul să-ți ucizi, direct sau indirect, prin mijloace nelegale proprii cetățeni. Eventual să le mai distrugi și business-urile. Păi numai patron de terase sau de magazin alimentar să nu fie acum în sectorul 5. Să vezi clientul că merge 100 de metri mai încolo în sectorul 6, să-și bea berea după o zi grea de muncă. Că tu ai restricții, dar patronul de lângă tine n -are. Inaptul ăsta s-a uitat vreodată pe hartea Bucureștiului? Sectoarele sunt lipite unele de altele, fiecare cu alte două sau chiar cu patru. Cum explici acelui patron care abia mai supraviețuiește, abia și-a târât biznisul prin pandemie? Că el trebuie să închide la șapte, dar terasa lipită de el poate ține deschis până la nouă. Creier de primar... Aș putea să o bag pe aia acum că felicitări, dragi concetățeni care l-ați votat pe condamnatul ăsta, că în sfârșit primiți ceea ce meritați. Dar nu o s-o fac, pentru că nu e vina voastră. Corupțieștea cu IQ doar pentru furăciune și combinații v-au ținut într-un abis al conștiinței, dragi concetățeni. De mai bine de 30 de ani, fibra morală a acestui popor, în marea lui majoritate, din păcate, a fost ținută prizonieră de câteva grupuri de interese, cu interesul de a fura liniștiți, fără să aibă vreodată o majoritate împotriva lor. Nu prea vreau să fac politica acum, că nu despre asta e vorba aici, dar sunt recunoscător că prefectul capitalei, deși pus în funcție de o zi sau două, a reacționat la inepțiile condamnatului piedone, în timp util chiar. Mișcați-vă dracului mai repede cu procesul ăla! Treceți-l prin două, trei, 7 apeluri sau cât are voie pe legile astea date de prietenii lui infractori. Pușcărie coruptule, dacă nu pentru tentativă de genocid, măcar pentru tineria de la colectiv care au ars pentru o șpagă.